Azken denbora asko errepikatu den erabiltzaileei iluzurra egiteko mailoidezko metodo bat ikusi da. Maila hoetan, hartzeileari ustezko bideoseksual batekin mehatzen zaio, eta bideoa esplorikatzaren ordez, dirua eskatzen zaio. Askotan, mehatxua zinezgarriagoa egiteko, maila gure helbietik bidaltzen dute, gure datu arortu dituztela simulatzeko. Edo bestela, eduki sexualeko horriak bizitatzean sisteman,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 kuak ez baitu jarraitu gure maila benetan apurtuta izan den konproatu bezaegu. Hori egiteko weburri hau erabiliko dugu. Gure maila segurua dela, esaten badu ezgaraak kekatu behar. Aholkuak ez baitugu jarraitu eta gure mailartuak lapurtuta izan direla konturatzen bagara, FCS edo Osirekin kontaktuan jarri beharko gara, ara asala konpontzen laguntzeko.